så hackade jag den populära videotjänsten Zoom. Men först lite grann om taktik. För det var ju så i samband med covid-19 så började ju allt fler företag, privatpersoner och organisationer använda Zoom för sina videomöten. Zoom öppnade ju även upp ett sådant här bug bounty program. Det vill säga att man kunde skicka in sårbarheter som man identifierades i dess produkter. Så fick man en liten belöning eventuellt av dem då. Så det gjorde att jag fick upp ögonen för Zoom och man måste fundera på lite taktik där och det som jag gjorde var att jag försökte hitta en plattform som kanske inte så många använde sig utav och mycket riktigt så hade de en on-prem-instans eller semi-on-prem-instans och jag lyckades ladda hem en VMware-image och starta upp den här VMware imagen och jag kunde granska och titta på källkoden i den här VMware imagen. Och då blir det mer som en whitebooksgranskning, och då är det lite lättare att hitta identifiera sårbarheter. Mycket riktigt så hittade jag inom loppet av kanske en timme fem stycken sårbarheter som jag skickade in till Zoom. Och jag fick bounty eller utbetalt då, 10 000 kronor för två av de här sårbarheterna som jag skickade in. Och det var väldigt trevligt. Tack!